ඔන්න මේ අරගලයක් කරා ඒ උනාට අපි මේ මෙතන වින්දේ දුකට වඩා දුක් මේ වෙලාවේ කොරමින් ඉන්න මගේ සහෝදර සහෝදර කුත්ති විදිනවා මේ වෙනකොට මේ පන්න බන්න කඳුළු ගෑස් පහර දෙනවා ජනාධිපති ජනාධිපති මම ජනාධිපතිර බලවග අපිට කන්න බොන්න සල්ලි නැති උනාට දෙල්ටිය ගේ ඩොලර් කරලා ගෙනාපු කඳුළු ඔබ මම වෙනුවෙන් අද ආරගල කරන්නේ අපේ පුංචි කොල්ල කෙල්ලෝට බන්න බන්න එරව බාර දෙනවා මේ අමලම් පදිරට කියන්න කැමති බුර වරගලේදී ගුරුුරු තමගේ අයිති නිරාගන්න දවස් දෙකක් පාසල් වැහුවාම මේ රටේ කොච්චර ආරගල කරාද ආණ්ඩුව කොච්චර මඩ ප්‍රහාරයක් කරාද සතියක් මේ වෙනකොට පාසල් වල hali ඉවරයි ඔයගේ මගේ දුව දෙ පුතාගේ අධ්‍යයව පාසල් වල halt මේ තියෙන ඩෝ අඥානි සම්බන්ධ මත මිසක් ණවඩු දීර නෙවෙයි තෝකීතරකටන්දරේ තම මේ මොහොතින්දලා තව සතියක් ඉස්සරහට මාසල් 2 වಾರು දියලා තියෙනවා බලන්න අම්මේ අම්පන්චි මම මේ වගේ බෞද්ධ කතාවක් කියන්නේ මගේ දුව ඉන්න තුරවසරේ ඉස්කෝල ගිහිල්ලා තියෙන මේ මේ තව අවුරුදු 10කින් මගේ සමාජයට එන පුංචි දූකඩ උංගේ අධ්‍යාපන වටවක වගම ද කියලා හිතන්න කන්දරේදී උනත් පොඩරේදී උනත් දෙල්තිගනේදී උනත් අපිට මගේ බොඩි එකage ඔබේ බොඩි එකage අනාගතේ අඳුර වෙනවනම් පාඩවක්ෂ ભેද දොරකින් පාඩවක්ෂ බලන්නේ නැතුව එක අපිට ඒ කැමරිය වටපත් අපි මේ ආණ්ඩුව එලවන්න වහරේ වයින් දොර කියනකම් සම්පත් කාර්යම් සම්පත් කාර්යය කිව්වම සම්පත් කාර්යය කිව්වම අපේ අතීතේ වේවුනේ අරගල කරන જાතියක් ඒ සන්දාර් විශ්වවිද්‍යාල බලම්ල්ලේ මුංචි කෙල්ල කොල්ලිට කඳුරු ගෑස් කකා අද මේ අරගලයේ ආරම්භකද ශක්තිය දීලා තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකොටත් අපේ රසීව් දිසාවේ ලාග්කාරී දිසාවේ ගලගණියක ජනතාව එළවන්න මර්ධනයේ මේ ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මකලා තියෙනවා මට බොහොම සතුටුයි මුංචි දණුම් දීමකින් හදවතක කියන හදවතක කියන මේ අරගලයේ මේ මේ විඳිලා දුකේ සබෑ දුක ගන්න අම්බලම්පච්චල අද මෙතෙන්ට සහභාගී වෙලා මංගි දන්නේ මෙතනファミリーලිය සියා දෙනාම මංගි දන්නේ කිසි කෙනෙකුට මේක අපි ආරාධනාවක් කරේ නැහැ මේක අපි පොඩි පෝස්ට් එකක් දැම්ම පමණයි ඉරේත් මල්ලී කිව්වා වගේ මේ ආවේ තමන්ගේ කැක්කම තමන්ගේ හදවතේ දැනෙන වේදනාව තමන්ටත් තා කියනවා තමන්ට මේක දැනෙන වෙලාවක් එනවා කියලා අපි එදා අරගලේදී කිව්වා අද කතාව සබෑ වෙලා තියෙනවා තමන්ට දැනනකොට තමන් මෙතන නිරායාසයෙන්ම වයින්වා කියන කතාව අපි හොඳට දන්නවා මේ ඉන්න බෞද්ධරය ජනතාවට අපි කිව්වේ එන්න එක දවසක් එන්න මේ නෝයන්ද වෙනකොට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා තවත් උභාරන්තියක් කියන්න දෙනවා මේ වෙනකොට ජනාධිපති මන්දිරයට ගඩාගෙන අපි මරන ඒගම්න්න නවත්තා නෑ කියලා නවවෙන්න කියලා දවසත් දාගෙන හොදේ නො මේ කියලා වෙලාවක්තාගෙන පාරට ැස්සා අන්න එක ප්‍රති හැටියට හද ජානද පපති මන්දෙර ගේස්තව අපේ කො ොන්න න්ටහැ කිය වලබුණා තමයි ශක්තිය අපි අද පෙතන හිිටියට අපේ හදවතින් අපි හොනබජනත්විති අන්දිරේ ෝටගේ බෙල්ල ිර ගෙන මෑ අපි ඉන්න කියලා අපිට ආట్లా වක් ලැබුණ නැහැ නමුත් අපේ හදවතින් අපි ආරගලයේ ඉන්නවා ඔබ සම සියලු දෙනා මේ ආරගලයේ ඉන්නවා අපිට කියන්න කාරණා එමෙතයි ජනතාව උදේ අවසනකන් ටීවී බලනවා නිවුස් බලනවා සියලු කරුණු කාරණා දන්නවා ගියපාර අපි කියලා අපිට යම්කිසි ඡෝදනාල්ල කරා අපි පිස්සෝ ඇදියේ දැක්කා සමහර පාරවල නම් අපිට ඡෝදනා නමුත් එදා ඒ පිස්සෝ කිව්ව කඩිය අද වෙදෙන් නැවිල්ලා අපිත් ත කරගල කරනවා නමුත් එදා අපි අට්ටිය බේරවෙන්නාලා එනකම් අපි මෙතෙන්ද වෙලා හිටියා මේරෝවේ නාල ඇවිල්ලා මාස පස්සේ අපිට චෝදනා කරනවා අපි බොරු කිව්වා කියලා නමුත් එකක් කියන්න කැමති හොරාට හොරා කියන්න අපි හදක් වෙයිනේ හදක් වෙයි ඒරේව වැඩි සියලු දෙනාම කොහොම අමාරුවෙන් අපවාසෙන් ඉන්නේ එදා අපි විිමතන ගැජ ටිය කද යෙනවා ොන්න ල දෙ නාම ැන්න ොන්නාදති කියන්නේ අධ ජනාතිපග කරේ ඔවේ ද තියෙනවා. නම් අරග යට ජයේවා ෙරද අපු ජාවේවා දලක්කා ඉතිහාසයේ ඊටම වැදගත් අවසක් අරගල බිම ඉතිහාසයේ නොව විරූ විදිහට අද ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා අපි විශ්වාස කරනවා මේ ලෝකාදර්ශයන් ඉස්සරහා ලෝකයේ ජනතාවගේ අත් ප්‍රසාදයට පත් වෙච්ච ඒ ගත් ක්‍රියාමාර්ග ජනතාවගේ ඒ සියලු තුනෙන් බැලලා ගියපු ආදර්ශය ඈත කාලේ පිටාන්නේ දුන්නා ආදර්ශය ගත් නැති ලංකාව අද කොටයිගෙන ගන්නවා ලංකාවේ අරබල අරගෙන බිෙෙන්නේ මේ ජනතා උද්ඝෝෂණේ ඉතරව වෙන උත්තරනේ දෙහල යන්නෝණි කියන එක අද කොටයිගෙන ගන්නවා ඒ නිසා අපි ඔබට කියනවා මේ අරගෙන ගන්න කතාවට අද ගොඩක් සාක්ෂියකට වෙලා තියෙනවා අපේ අරගෙන බිමට මේ වෙනකොට කඳුළු ගෑස් ජල ප්‍රහාරක ගන්නවා ඒ අපේ අරගලකරවෝ ඒවත් සියල්ල අපේ අනතෙකට යටපත් කරගෙන තියනවා. අද ඒ සියල්ල අත්හැරලා අපේ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන්, Tamange helmet එක බිම අහලා uniform එක පිටින් අරගලකරුවන් එක්ක එකට අත්බැද ගන්නවා කොළඹ. අග්‍රවී පාලකයන්ට ගන්නන්න බැරි වෙච්ච පාඩම මේ දලු ගන්නමින් තියන අරගල බිමේ ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා එකවන්න එකතු වෙන්න ඕනි අනාගත දරුවන්ට මේ ජයග්‍රහණේ ලබා දෙන්න ශක්තිමත් වෙන්න ඕනි ඒ ඔබ සියලු දෙනා අද නාවුලට මේ එකතු වෙලා කියමු කතාව ලංකාවේ අරගල අපි නාවුල ජනතාව හැටියට අපි එකතු වෙනවා අපි ශක්තිය දෙනවා අපි ticket එකට එන අපි උනසුම් පාටේ අරමුණ වෙලා තියෙන ඒ එන අවලද අපිට ආද එක්ුණු පළවෙනි දවස මේක හැබැයි මේක තීන්දුව ගන්නකම් බව වටය දෙකක් එකතු වෙන්න වෙයි ඒ හැම මොහොතකම ඔබේ මේ ශක්තිය ඔබේ මේ ධෛර්ය අපේ ආකාරයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නිසා අපි ඔබට ආරාධනය ලංකාවේ ඉතිහාසය වෙනස් කරන්න ලියන්න පටන් ගන්න දවස අද හෙට ඒකට මුල ඒකට මුල් ගල තියෙන මේ ඉතිහාසය ලියවෙන ජනතාව ඔබ අපි එදා ඉතිහාසය වෙනස් කරපු මිනිස්සු අපි මේ ඉතිහාසය වෙනස් කරන දවස මේ අද හෙට අපිට නිර්මාණය වෙනවා ඒක වෙනුවෙන් ශක්တိමත් බව පෙරට එන්න ශක්တိමත් ආත්මය තද ගන්න එංගන මේ සදා සහයෝගය ලබා දුන්න අපේ වැඩමකට දෙනවා අපේ සෞඛ්‍යයි නීතිගෞරවනීය හිමිනම ඔබ වහන්සේට අපේ නෞරවණීය ගෞරවය මෙවත් අඳි පුද කරනවා ඒ වගේම මේට සමගාමීව සහයෝගය ලබා දුන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නාවුල ස්ථානාධිපතිතුමනි නිලධාරුවන් සියලුම දෙනාට අපේ මේ ආරගලපි මේ තියෙන ගෞරවයේ සාහ ස්තුතිය මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මම පුද කරනවා ඒ වගේම ඊළඟට ඕනෑම මොහොතක මේ රටේ හෙට දවසේ වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාගේ හෙට දවස වෙනුවෙන් එක්වක් වෙන්න කියන ගෞරවණීය ඉල්ලීම කරමින් අපි මේ අවස්ථාවේ මේ ආරගලම මේ වැඩසටහන කරනවා ඔබ කරද වොන්න දෙන්නේ දැන්. දෙන්නේ මේ අපි රුපියල් අඩපාඩේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ කිරිපත් තිබ්වා. අපි දැන් කුන්සියෙදගෙනල කැඳා දනවා. කොටාබේ යනකම් කැඳ ගන්නවා ගැඩි. ගඳම අතිකාලයවන්ට ඕනේ උකා. කොටාබේ යනකම් කැඳ බොන්නෙ. යනකම් කැඳ කැඳ මගද බැටියා නැනේ ගිරිපත් කඩකොඩ ආලඩපයි කඳබඩබඩ දෙවියන් හිටවයි ජය ජය ජය කඳ කොටගේ කැඳ නාවල කැඳ නාවල වෙන්නේ මෙවුව කොටබකේ කැඳ මත්වා බොපි කැඳ පොනවානේ මත්කාපු වගේ කැඳ පොන්නේ කොට කනකොට කොටට කොට දිනලා අපි ගිනිපත් తిවෙ මේ කැඳ හදන්න රුපියල් 300යි මේ කැකතුවාල් මේ කොටක කැකතුවාල් මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ channel දුරකටනෙට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩරට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නපතින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබටයවස්තාවක උදාවෙනවා එනම් මතක ये वीडियो नरमल आसानी सब्सक्राइब बटन पे बला बेलस अलको पे बला लाइक करला जान आज दवसक हमहु मेमे वीडियो की मम हिंदी करुणा कुमार